وہ سکون جو ٹیکس اور پینسلوینیا کی شہروں کے اندر نہیں ملا وہ پنجاب کے پنڈ دیہاتوں میں ملا شہزادی وہ دھرتی جہاں ہم نے اپنے آپ سے ملاقات کی وہ زندگی کیا جس میں مکھن اور ساگ نہ ہو وہ زندگی کیا جس کے اندر گوبر کی تھاپیاں نہ ہو وہ زندگی کیا جس میں ڈیری کا دودھ نہ ہو سرسوں کے باغ نہ ہو وہ زندگی کی کیا جس میں انسان کی تہذیب نہ ہو اس کا دلچا نہ ہو اور کی نہ, ہو اللہ نہ ہو. زبان ماہر کرنا چاہتے ہیں سنوریزی سے سکھا دیتی زبان کیوں نہیں سکھائی سانو अपनी बुढ़ी शुकर अदा करने राजूतरती अगर तू दु दुनिया करना चाहता अपने लोग नौ करोड़ सूबे नाते समझ वास्ते बच्चे जेडे नेटा इंप्रेस हो जाते हैं लोगों को लो। یہ پیسہ دولت مال شہرا یہ کیا چیز ہے اور اگر ساری زندگی گزارنے کے بعد کاش اگر مگر چونکہ چناچے چائے کے ڈابے رہ جانے ہیں یہ ہے زندگی جو اللہ نے میرے دوست کل رائم کلکم مسولون रही کی کتنے چلی گئی کہ ہم نے ہر آدمی کو کیا دی تھی اور ہر آدمی کے نیچے ایک ساتھ رہتا ہے جوالی ہے تو کیسے تم سارے شریکے کو اکٹھا کرے گا اپنے ڈیرے میں تم ماں کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا تو پیو کے شریکے کو کیسے جمع کرے گا تو علاقے کے لوگوں کو کیسے اپنے پاس لے کے آئے گا اگر اس سینے کے ساتھ جنگ نہیں کی ہوگی تمہیں اپنے نفس کے خلاف تمہیں کیا ہوگا کسی بڑے کا لوٹ نہیں اٹھایا ہوگا خاموشیاں اپنا چھوڑی ہوں گی وہ سب پیدا کی ہوگی اپنے سینے کے اندر جھگڑا نہیں چھوڑا ہوگا کلام لفظوں کو کلام بننے کے لیے کلی کو پھول بننے کے لیے وقت کی اس آتش کو آتش فشا بننے کے لیے کلاموں کو ایک کتاب بننے کے لیے بندے کو ایک احساس بننے کے لیے بہت کٹنا پڑتا ہے بڑی خاموشیاں بڑی گمنامیاں بنانی پڑتی ہے ہمیں تھوڑی نبی 36 سال کی عمر میں گھر میں چلا گیا دنیا کو یہ لازم ہے یہ تنہائی اور ہم محفل نہیں چھوڑ رہے ہم نے یاروں کے پیچھے یاریاں لگائی ہوئی ہیں تو تھوڑی سی سمت بدل دیکھ تیرے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے تیرے ساتھ اور یہ مارنے والے کوئی باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے ہیں یہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے خاندان کے یہی تو تجھے یہی تو دیکھ رہے تھے تیری کمزوریوں کو جس دن نے اپنی آزادی کلیم کرنی ہے اپنا رقص تعلق کلیم کرنا ہے اپنا خود کے ساتھ اپنے من میں ڈوب کے پاسا سورا کے زندگی من میں کے, پاچا شرا کے زندگی تو میرا نہیں بنتا نا بن اپنا تو بن تو میرا نہیں بنتا نا بن اپنا تو بن تو جس دن اپنے آپ سے ملاقات کرے گا یہ برابر میں بیٹھے ہوں گے تو یہ زندگی ہے یہ دکھوں کا نام ہے یہ چنگوں کا نام ہے یہ سلسلے ہیں خود سے ملاقات کے پھر رب سے ملاقات کے پھر خود سے ملاقات کے اس میں شک کی وادیاں ہیں اور بلائیں ہیں اس کے اندر. بے یقینی کے سفر ہوں گے انسرٹنٹی کے بعد ہوں گے خواہشات اور تیرا کس طریقے سے ذبح کریں گے تو سوچ نہیں سکتا اور تجھے خیر نہیں تجھے اپنا من مار دے گا کہ آج نہیں کر سکتا میں آج تھوڑا سا وقت ضائع کر دوں تھوڑا سا ٹائم ادھر لگا دوں بڑے لوگ مکاموں کے بعد بڑے نہیں تھے بڑے لوگ ہمیشہ سے بڑے تھے چاہے کی ہے مالی حیثیت چاہے جتنی کمزور سے بڑے تھے تو اگر وہ بڑائی کلیم کرنی ہے اس زمین پر کہ لوگوں کے سینوں میں لوگوں کے دلوں میں تو دھڑکتا ہو لوگ تو اس سے فیصلے کراتے ہو اپنے اس کے لیے دو بڑے اصول یاد رکھیے دو ہی مسئلے ہیں انسان کے دو ہی مسئلے ہیں اجازت آ گیا جو بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ کہیں اللہ کے بندوں میں کتنی دعائیں پڑھتا آیا ہوں رب شرالی صدری دیکھ دیکھ کھل گیا گلا آج ورنہ اللہ کی قسم میری آواز نہیں نکل لیتی دیکھ نکل گیا گلا اللہ بھی کہتا ہے اینا اب بھی گمان اچھا رکھ مجھ سے میں ملتان سے نکلا اچھا رات تو لے کے این ملتان والے نے میرے اتنے سارے ٹوٹ کے اپنا لے کیڑی کہڑی چیز نہیں کھلا دی نے میں